Jeg mener at Brexit kommer til at have en væsentlig betydning for handel England. EU, det står for fri samhandel, fri varebevægelighed. Og mange af de elementer kan vi nok forvente at vi kommer til at miste, når EU træder, undskyld, når England træder ud af EU. Jeg tror, og lad mig sige at jeg tror, fordi det er stadigvæk udelukkende spekulation, men Brexit betyder en øget friktion i samhandlen. Det betyder, at der er øget omkostninger, der er øget byråkrati, øget dokumentationskrav, øget transittider og lignende, når man handler med England. Og det gør så, at man nok skal overveje sine samhandelspartnere om den oprindelige business case, man havde, den stadig holder vand eller Og det kan betyde, at man bliver nødt til at kigge på, om der er andre leverandører eller andre kunder i Europa, som er mere attraktive at samarbejde med. Rent konkret, øh, når England træder ud af EU, så kan vi forestille os, at de kommer til at have en status eller en sammenhæng øh, på samme måde rent praktisk, som vi eksempel har med Schweiz eller med Norge i dag. Det betyder, at der er en reel tolgrænse. Det betyder, at der er tolsatser, som bliver ændret. Det betyder, at der er momsregistreringer, og det betyder, at der er dokumentationskrav, som på den ene side øger det byråkrati og det administration, der er omkring, at få sine varer flyttet ind og ud af England. Men på den anden side også øger både omkostningen, fordi der skal flere ressourcer til at håndtere den her dokumentation, og også øger transittiden, både fordi at bliver stoppet og eventuelt udtaget til kontrol, som det nok ikke har været før. Så på den måde er der en hel del ting, vi skal tænke ind i, øh, i vores sammenhæng med England, når Brexit det bliver en realitet. For transportbranchen selvfølgelig der er det interessant, for det betyder mere arbejde, men det er også en realitet, at tit når transportbranchen har mere arbejde, jamen så skader det jo de parter, der køber transport hos transportbranchen. Jeg tror, hvis det var mig, der sad som handlende med England, så tror jeg, at jeg ville tage min oprindelige forretningsplan, hvor jeg har siddet og regnet ud, hvad der hænger sammen på købs og salgs priser på produkter, og så tror jeg, jeg vi at tage den op til genvurdering og vurdere, hvad der er for forskellige scenarier, der er. Måske netop tage et eksempel og sige, hvad nu hvis de her leverandører rent faktisk sad i Norge? Hvad vil det her af indflydelse? Så jeg, tror, jeg kan være forberedt på at se, hvad det er for nogle yderligere omkostninger, som der tilgår mine produkter, og dermed, som skal videre ned i systemet til kunder og lignende. Ud fra sådan, sådan en sammenligning eller sådan en beregning, så tror jeg, at man har et godt udgangspunkt for ligesom at vurdere, om det giver mening at begynde at overveje andre leverandører og andre kundebaser rundt omkring eller om man blot skal holde fast i det, man gør, og eventuelt kan, kan få noget af den omkostning, der kommer ind i systemet, skubbet videre ud af andre steder, eller få effektiviseret væk andre steder i processen.